وآخر في نفس الورقه السابقه كثيرا ما نسمع عن الإضراب عن الطعام حتى الموت حكم ما حكم الاسلام في ذلك هذا النظام لا الحصر هذا في من الاعداء على مقاصدهم دين هذا النظام لا الحصر ولكن كان الى ضرور عليه اوقه نفسه هو لا يجوز هذا لنعتقد هذا اخذوه من اعداء الله هذا ما نعتزه